На одній з баз інспектори готують катер до відплеття. Курс на Нову Одесу. Старший інспектор помічає човен з двома чоловіками. Будок у них немає. Катер наближається до них. З чоловік переходив в сітку, ми почали до нього підбігати, він її просив. Риби в сітці не виявилось. Чоловік сказав, що просто вийшов на воду поплавати. Але інспектори переконані в іншому. Складають адмінматеріали. Сітку конфіскували. Складені адмінматеріали передадуть в суд. Борт рушає далі. Інспектори помічають поплавки, до яких зазвичай кріплять сітки. Же за Рибу випускають назад у воду. Катер дістається ями, яку, окрім риби, полюбляють і браконьєри. Тут застосовують трав. Через кілька хвилин тралення інструмент чіпляє ще одну сітку. За кілька годин на воді частина катера в сітках. На базі можна побачити і якурі, які чіпляють до цих сіток. Та інші заборонені знаряддя лову. Так ось під час проведення рейду було виявлено ятери раколовжу. Таким способом браконьєри вилавлюють раку. Біля села Сабіно, Новопетрівське раки, що знаходилися в Раколовках, було випущено водне середовище. Порушники, які затримуються під час рейду, заставляються протоколи. Діла всі передаються в суд. суд Виноси... якщо наноситься перва адміністративного кримінального кодексу до Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.